Yeah. Додаємо скайпом ще одного гостя. До нас Олексій Кайда, народний депутат України сьомого скликання, молодший лейтенант 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних Сол України. Тепер, пане Олексій, слава Україні! Героям, слава! Ми у студії говоримо і міркуємо про те, які висновки робимо з цього непростого 2022 року і що нас чекає далі ви все-таки як людина яка перебуває зараз на одному з найгарячіших напрямків це бахмутський напрямок а що можете сказати от чи роздумують військові над тим який був рік чи планують якось наступний чим живе армія вітаю, вітаю всіх українців вітаю студію Вітаю з Різдвом Христовим, з прийдешнім переломним роком. Я думаю, що це буде саме рік України. Рік наших звиттях і рік розвалу Російської імперії. Хотілося б дійсно бути оптимістом, вірити в те, що... Ми якнайшвидше здобудемо перемогу, але повинні не забувати, що перемога це не просто е, вихід на кордон 1991 року. Перемога це не просто підписання е, знову ж таки якихось угод там, з Московією, за посередництвом якихось країн, а перемога це, е, це є розвал Російської імперії. Оце буде перемога. Тому що ні я, ні мої побратими, ми не хочемо, щоб наші діти, щоб наші внуки знову воювали за свою незалежність. І відповідно, щоб цього досягти, нам максимум треба зробити, для того, щоб російська імперія перестала існувати на віки вічні. Для того, щоб через 10, 20, 30 років, знову ж таки, не зазіхали на нашій території, щоб наші діти не боялися і не ховалися, як моя донька і, напевно, мільйони дітей по підвалах, коли йдуть ракетні атаки. І я думаю, що ми обов'язково переможемо. А переможемо ми в цій війні тільки з вірою. З вірою в Господа Бога, з вірою в Збройні Сили України і з вірою в український народ, в українську націю. Я вам скажу, знаєте, в нашій бригаді 45-ї окремої артилерійської є наше гасло. Тільки у вогні перетоплюється залізо в сталь, тільки в боротьбі перетворюється народ у націю. Це сказав Іван Конувалець. І я дуже пишаюся тим, що саме наша бригада керується цим гаслом. Тому що саме коли народ перетворився вже в націю, а я впевнений на 200%, на 300%, що саме вже з того такого аморфного народу у нас викристалізувалася українська нація. Нація, яка не має страху. Ми і не мали цього страху ніколи. Ні 100 років тому, ні 200 років тому, ні тисячі років тому. Я хотів би пригадати, знаєте, 2009 рік, я був головою говорі Тернопільської обласної ради, і влітку відбувалися Дні Європи в Тернополі, і на великій сцені перед театром нашим стояли близько десяти послів різних країн: Франції, Німеччини, Угорщини, Болгарії, Польщі, Чехії інші, інших інших. І я в своєму виступі, знаєте, ну, не прогибався перед Європою, і перед цими країнами. А чітко заявив, що якраз Європа повинна завдячувати Україні, коли ми стали на кордоні і стримували Орду в свій час. І дали можливість Європі розвиватися економічно, культурно. І, е, на превеликий жаль, але після цього виступу ні один з цих послів не потиснув руку. Вони відверталися. Я не знаю, які у них були мотиви. Але натомість, через 12 років, саме зараз, у 21-му році, кожна європейська країна, практично, ну я там, мабуть, не беру до уваги, кожна європейська країна десь намагається висловити свою не тільки підтримку, але й простягнути руку не тільки допомоги, але й поваги і пошани для, ну, для України. І це ми досягли, власне, своєю звитягою. Це ми досягли кров'ю наших побратимів, які зараз є на передовій. Ми не повинні забувати цього. Ми повинні пишатися, що саме ми є центр Європи. І, власне, я думаю, що з наступного року якраз буде зміна геополітичних понять, геополітичних світоглядів, саме завдячуючи Україні. Завдяки тому що в 21 столітті, коли ніхто не сподівався на якісь війни, саме Україна знову таки стала тим щитом, тим муром і захищає Європу. Це прекрасно усвідомили і розуміє Польща, країни Балтії, Чехії і інші. Тобто ті країни, які в свій час попали під чобіт, Червоний Радянського Союзу. І вони вилають до інших, занадто ліберальних країн. Франції, Німеччини, Італії і інших. І вони прекрасно розуміють, не дай Бог би впала Україна, то Європа би впала б. Так само, як вона в 1939 році впала під ноги Гітлер. Ми цього не допустимо, ми цього ніколи недопустимо тому що е, в нас тече кров переможців в першу чергу в нас тече кров завойовників свій час але ми зараз нічого не хочемо завоювати ми хочемо відвоювати відвоювати принаймні хоча б кордон 91-го року так тяжко зараз на фронті надзвичайно тяжко і, власне, цей зараз наріжний камінь, бахмутський напрямок, він є одним з, вирішальних, одним з вирішальних в цій боротьбі. Я впевнений, що ми не тільки не здамо бахмут, ми успішно будемо контратакувати, як вже це роблять хлопці наші, захоплюють нові позиції, позиції під криміною, просуваються вперед. Я хотів би, щоб ми налаштовувалися, скажімо так, на позитивну перемогу. Я не хочу, знаєте, як деякі аналітики зберуться, ну в в лапках, і починають говорити місяць, два, півроку, рік, там, чи ще скільки, я не знаю. то да не треба нам зараз, скажімо так, забігати наперед. Нам треба зараз проаналізувати той шлях, який ми пройшли прийшли або з 91-го року, так? або, не будемо далеко подити, з 24-го лютого. Внаслідок цього шляху, власне, я те, що наголошував, народ перетворився в націю. Ми стали більш згуртовані, ми стали більш патріотичні. Нарешті ми перерізали ту пуповину з Московії. Коли хотів Путін нас денацифікувати, він отримав зняття пам'ятників Пушкіну, тіповії, московській Катерині. Він хотів нас демілітаризувати. Ми зараз найсильніша армія в Європі. Найсильніша. Так, завдячуючи нашим партнерам. Не треба це відкидати. Так нам дають зброю. Але, власне, одна справа мати зброю. А друга справа, вміло нею користуватися і насипати тим москалям як ми це і робимо і коли перед Бахмутом все полив сіяне в москальських трупах ну на превеликі жаль але не радує розумієте. я впевнений що ми переможемо і треба просто в це не просто вірити а знати бо вірити це одне а знати це зовсім інше